السلام عليكم مشاهدين الأعزاء على هذا الصباح الجميل تحياتي لكم جميعا بارك الله الحولية ديركم محمد شحال مش هل ديرت الخيره؟ 19 مزيانه لعفة زيانس اه. من ايه المركز ديره؟ شمائية دير قديدية شمائية زينس هادي ألف درهم والسعب هادي مرحبا هاد الخير ديالك السعب هاد هانز كي داير صحيح شك الله مدك الله يبارك فيك حواليه زوينين هادوس ألف درهم جر هذا هو العيد ديال الدرويش هو هذا اللي بغى يعيد الله يجعل البركه هو القياس حواليه زوينين ما بهمش سرديات <hesitation> آه. لما كيبان ليا راه عارفين علف زوين لأن العلف كيبان على الأغنام وعلى الحوليات الخروف من الوجه ديال ديالهم اللي الليكا ديالو أشريف أشريف أنا جر <laugh> <تصفيق> السلام عليكم السلام عليكم السلام هذا هو السوق اللي كاين كاع هاد السوق كديرين. نسبة بالنسبه ل مناسب صراحه الحمد لله صراحه لا والله لا زوينين تبارك الله الله لا حوريات زوينين الله يحفظك لا تبارك وهذا شحال ها عز هذا هدا أه خروف لا لا صافي الله يرميك ياك اخي الناس راه لا هذا 36 لا لا بزاف لا بزاف قد بالقد كده على الناس راه الناس مخلوعه وزيد انت هذا 36 خير موجود اه موجود خير موجود الله آه ما الوقت شويه بارا ما تخرب ما ما من نقول 18 ونعطونا فيه طيب 22 اش تقول؟ كم نعود؟ والله احنا بعناك هذاك الخروف شحال قلتي؟ عطونا 22 فيه 22 فيه آه. هاك وهاد الحوليات هاذ؟ هاذ الحوليات عطونا طيب 15 <تصفيق> 15 الواحد زوينين آه. عيد الدراوش عيد والله واللهيله زوينين بالله كل شي عيد عيد درويش عيد, عيد, عيد, عيد اللي ما والله إلا زينة زينات مالهم شوف زينات مالهم اللي فات قياسه على على الحمد لله الحمد لله الناس <تصفيق> لله <تصفيق> <تصفيق> <تص <تصفيق> <تص <تص> <تص> الله يعيد الله راسنا تعال الجسره الجديده راه دايم الاعدام هشام. الله السلام عليكم خير طيب جوج اولياتها سارعوا الله ازينتها ناضيه زينه قاعد قاعد زينه زينه زينه زينه زينه زينه زينه زينه شحال زينه زينه زينه زينه زينه زينه زينه زينه زينه زينه علوشات بزازيريه حتى الحوليه كيقول لها علوشه والحولي كيقول لي علوش اه هادي دابا علوشه هادي مسكين 33 33 هادي ثنيه ثنيه ثلاثة الحليب هادو الحليب حوليات هادو؟ اه ها حوليات اه هل تريد ان تقابل معه هل تريد ان تقابل معه هل تريد ان تقابل معه هل تريد ها هاتني هرسس <تصفيق> طيب والله طيب أنا داير غا داير غا سوق السمارة غادي يطلع لك داير سوق السمارة غادي لك هي الأولى صافي ما تحتاجش لا لا غتلقاها إن شاء الله حبيب أنت خمسه عشر راس زيانس ها هدرنا في لا لا دي بغيت يوصلنا ترنيتي هذا سيدي خمسه عشر الف ريال موجود الحمد لا لا موجود خمسه شحال عشر عشر عشر عشر عشر عشر عشر خارفان زيني ناديس. الله يجعل البركه عيد درويش هو هذا اللي بغى يعجل. الله. الحمد لله. وفوق الدرويش قاعج. الله يلا خير كثير. الله يلا فوق الدرويش. الله. زيانة دي السمير والله. دي الله عبدك. يولد كالي وقيله. سمك. الخير دي اركس. وكيف هي اللي لك البرد هنا. الله العظيم الله. <تص> مسكين. خلاص قد دخل الله يحفظك عزيزني النعجب ومازالين عارف واش مزيان دا اللي مسريت كانت عندك هذه مزيان شحال الخير سامع السلام عليكم. عطونا فيها 9000. ريال؟ باش الله يسخر لك الله يبارك أنا بخير؟ الخير عطينا 19 عطينا فيه حاجه 20. جيو النعجل هي هذيك عندنا رحلات اه رحلات رخلات رحلات فيهم 53 53 ديال جات وادويس كاينه عطيت انا هادو فيهم 18 18 منتاش للواحد فيهم 51 الماعز عطونا فيه 10 ونص جديد اه جديد ديال ايه اييه الله, الله. كاين شي خروف اساس كاين الخروف خروف كاين ياك آه باك دار عند داك السيد في الحوش المهم اللي خاصو شي حاجه في الخروف لا السيد راه عندو الحوش دولة، دولة هي المقبره القديمه هذاك الواش تما المهم راه كاين خرفان الخرفان <تصفيق> ملاح كاين ملاح اللي خاصو شي حاجه راه غيمشي تمايا راه غادي يقصي تما راه عندو المحال تم راه كيكون راه معمر تما ديما كاين ماشي كاين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 واحد وثلاثين. واحد وثلاثين. اللي اللي اللي رسمين الحولية. الحولية تبارك الله. اسمين الله. ما؟ ها امها. هادي امها. ها